Eful Parlamentului European intervine în scandalul de FIMI, face scut în jurul lui Cristian Preda, în de intimitare, inacceptabile. <gri> Subliniere dintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis un mesaj de susținere a Eurodeputatului Cristian Preda, chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului Național Steaua României, fiind acuzat de neglijarea interesului național sublinierei de fimare, în urma criticilor aduse în pe guvernelor grindeanu subliniere i tudose. Tajan spune că încercările de a-l intimida, sublinierea sau de a-i compromite reputația lui Cristian Preda sunt inacceptabile. Parlamentul European este alături de Cristian Preda, un coleg foarte respectat, un european dedicat, sublinierea un român patriot. Statul de drept trebuie menținut în România, încercările de a -i intimida, subliniere Isleș, sau de a-i compromite reputația sunt inacceptabile, este mesajul transmis de C3, subliniere din telepetviter. Trigoana a început. Pentru cât am criticat în pe guvernele Grindeanu sub linierei cu dose, sunt chemat în faca Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României, pentru a răspunde unui denunc care răia acuzacile PSD-alde de defimarea a vor judeca, Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Erban Beredi subliniere Teanu, da, acela condamnat, Mircea Geoan, fostul director SRI Costin Georgescu sublinierei Generalul de Geratu. Consiliul prezidat de fostul presubliniere din Teala Academiei, Iunel Haiduc. A scris Cristian Prăda pe Facebook. De subliniere, i-a cerut ca audierea sa să fie public, solicitarea sa nu a fost acceptată. După audiere, el a scris pe Facebook Gefirea, Andronescu, Beredi subliniere, Teanu subliniere, Igeoana Oteulit. Cei patru peserii sublinierătii din Consiliul de Onoare, Firea, Andronescu Brâdii sublinierătea nu sublinieră Igeoan, au chiulit. Vor vota mai târziu. Nu se sublinierătie când... Le-am lezat întâmpinarea în care explic ce acuzațiile sunt nefondate sub liniere îi disprecuiesc principii elementare ale unei societăți libere, a precizat eurodeputatul, conform News